قيل عنه كان ابوه طويلا ضرب اللحم وامه فرضاخيه اللحم طويله اليدين عظيمه الثديين فهذه ادق التفاصيل قيلت عن والدي المسيح الدجال والتي لا يعلمها الكثير من المسلمين خاصه شكل والديه الرهيب وماذا حدث قبل واثناء وبعد ولادته وماذا فعل الشيطان قبل ولاده الدجال وماذا كتب داخل ألواح موسى فهو أعظم فتنة على وجه الأرض عزيز المشاهد إنما ستسمعه اليوم لأول مرة فتابعونا من الأحاديث المنتشرة عن والدي المسيح الدجال حديث قال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال الألباني رحمه الله عنه هو حديث ضعيف تقول رواية هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخية طويلة اليدين عظيمة الثديين قيل ولد المسيح لرجل وامرأة من نسل يهوذا بعد إحدى وثلاثين سنة من الزواج في السامر في فلسطين قبل ميلاد موسى عليه السلام وقيل كانت السامر عاصمة اليهود بعد سليمان عليه السلام وكانت أسرة الدجال من الوثنيين يعبدون تمثالا لبقرة يذبحون ويتقربون لها والشيطان يأخذ قرابينهم فيزدادون تصديقا وكفرا وكان طلبهما ان يرزقا ولدا ذكرا فاراد الله لهما ان تحمل المراه فكان زوجها ياتيها في الحيض وكان الشيطان معهما فكانت نطفه شيطانيه وكان ابليس معهما خطوه بخطوه وناداهما من التمثال وقال اذبحوا لي بقره حتى يكون المولود ذكرا وهو يعلم ان لله ما يريد وصدقوه وهو من الكاذبين، وجاء المولود مسخا معيب العين، ينام الليل والنهار، وقليلا ما يصحو ليرضع من أمه، حتى أصيبت باحتباس اللبن وماتت بذلك، وكان أضر شيء لأمه، وظل هكذا لعدة سنوات لا يتحرك إلا قليلا، وظن أبوه أنه مشلول لغضب الآلهة عليه، وهو يقدم القرابين والطاعة لإبليس، ويطعم ابنه حليب الغنم ليحاول إيقاظه، فكان يصح ليشرب وينام وما كان أبوه يعلم أنه حي إلا بوضع أذنه على قلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وبعد بضع سنين يستيقظ أبوه فيجد ابنه نائما في حضن البقرة التي يعبدها وإن إبليس تلبسه وسار به إلى هناك وأخبر الرجل الجميع أن ابنه المشلول سار إلى هناك واتهموه بأنه هو الفاعل فاجتمع الناس ليروا المعجزة ويطلبوا البركة من البقرة فأمر الحاكم بسجن الرجل لأنه لا إله إلا الحاكم فقال الوالد تحت ألوان العذاب أنا من حملت بني إلى البقرة وأنه لا ينفع ولا يضر سوى الحاكم الإله فاخذ حاكم السامر الولد الى قصره ليعالجه من المس الذي اصابه واعدم اباه لكذبه فكان تصديقا لما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صح انه اضر شيء لوالده فالسامر هي بلده سام بن نوح هو من اسسها بعد الطوفان وسام بن نوح كان في طفولته لا يتحرك حتى جاءه ملك وعلمه كيف يحرك رجليه فالمسيح عاش في كنف حاكم السامر الذي أشاع أن هذا الولد به مس من الشيطان فجاء بالكهنة والسحرة لعلاجه لما زادت شهرته وأن هذا الولد سامري أي إنه مثل جده سام الذي لم يتحرك إلا بعد أن جاءه ملك وعلمه كيف يحرك رجليه فأمر الحاكم الجميع أن ينادوا الطفل بالسامري نسبة إلى بلده وبقي في رعاية الحاكم إلى أن بدأ الحركة بعد بضع سنين من السكون وكان يتأتئ في كلامه وعيناه بهما عيوب عجز حكماء عصره عن علاجها وبين عشية وضحاها جاء العذاب الأليم وأمر الله عز وجل جبريل أن يخسف بأهل السامر الأرض وهم نائمون لأنهم أهل زنا إلا طفلا صغيرا في قصر الحاكم عليه أن يحمله إلى جزيرة وأن يتركه هناك وحده وأن يزوره كل حين بأمر الله تعالى لمنحه الطعام والماء وتمت كلمة ربك بالحق ويعود الروح الأمين جبريل بالطعام إلى هذا الطفل الوحيد بأمر ربه فهم لا يعصون الله ما أمرهم وبدأ الدجال يغدو ويروح ويتعلم في الجزيرة وسكن كهفه وجمع فيه ما اعجبه الى ان بلغ العشرينات من عمره وهو على كفره فلم يؤد لله يوما صلاه وتكمل الروايه قائله لانه لم يؤد التسابيح التي علمته الدابه التي كانت معه عند الصخور وكانت تزوره من حين لاخر وهي تحاول دوما لفت انتباهه لامر هام ويتبعها إلى الصخور في محاولة منها أن تذكره ما فيها وما فعله جبريل وهو يزداد تكبرا ونظرا إلى السماء وهو معها وقال لها وما يدريك فأنا وحدي ولا أرى جبريل ولا أرى الله وأنت من كتبت هذا على الصخور حتى لا أحكمك كما أحكم جزيرتي هذه وأخذ في تأويلاته فصرخت الدابة بشدة وهربت منه إلى الغابة وفي الرواية أنه ظل يناديها في غرور وتكبر وعناد، قائلا أنا لا أعرف غيري وكل ما حولي خاضع لي فأنا إله هذه الجزيرة ولا أحد يملكها ويحكمها غيري فجاءته الدابة في يوم آخر وهي تكلمه بلسان فصيح وقالت إن جبريل أمرني أن أكلمك بلسان فصيح وأن الأمر جد وعليك أن تختار وأن تتأكد أن الأمر من عند الله فلا تخن عهد الله وكن من المؤمنين ثم عادت إلى صمتها وأخذ اللعين يفكر في الأمر ولا يلقي لكلامها أي بال بل كان يفكر في الألوهية فقال إن أنا آمنت فسأكون عبدا وأنا أريد أن أكون إلها فالتقى الدجال بركاب في سفينة تائهين فحكى لهم قصته بتفاصيلها مع الدابة فلم يصدقوه وقالوا إنه مجنون قد نجا من إحدى سفن قد غرقت وعاش في جزيرة مرعبة وحده فأصابه الجنون، فقرروا أن يأخذوه معهم لينقذوه من هذه الجزيرة، فكان شؤما عليهم فمنذ وطئت قدماه السفينة والموج يشتد عليهم، وكأن البحر غضب عليهم بصورة لم يروا مثلها أبدا، وكأنه عقاب لهم على أخذهم هذا اللعين. فقرروا أن ينزلوه في أقرب بر لهم وأشاروا عليه أن يذهب إلى طبيب ليعالجه وبدأ يقابل الناس ويتعلم كل شيء بسرعة رهيبة وكان ذي قوة هائلة يمتلك عقلا جبارا كان يجعل من يراه ويتعامل معه يقف متعجبا من هذا المعيب فقرر أن يذهب إلى طبيب كما أخبره أصحاب السفينة فسأله عن اسمه فقال السامري من فلسطين فعمل معه وقال له ان عشت يا ابن السامر تكون ملكا في الخير والشر وهنا تذكر كلام الدابه ولم يلقي لكلامه ما بال وظل يتعلم لسنوات طويله وقرر ان يذهب الى جزيرته مره اخرى فوجد الدابه الجساسه تنظر اليه بكل غضب ثم تهرب الى الغابه فاخذ معه صخره من الصخور الملونه ونزل الى السامر في فلسطين وسأل عن الخصف الذي أخبرته به الدابة، فقالوا لا نعلم سوى خصف من مئة عام، وأصبح عمره مئة عام ولم يتغير شكله، وسأل عن طفل صغير أخذه الحاكم من أبيه، فلم يكن هناك سوى رجل كبير أخبره أنه سمع هذه القصة من أشخاص آخرين، فسألهم عما كانوا يعبدون، قالوا كانوا يعبدون البقر، فعلم أن ما أخبرته به الدابة كان صحيحا، فقال أنا أملك ما لا يملكه البشر فأنا إلههم وأنا لا أعبد غيري فعبد نفسه فلعنه الله من كل ما حوله وبدأ اللعين البحث عن نبي الله موسى حتى التقى به ولم يقص عليه شيء سوى أنه من نسل إسحاق بن يعقوب وأن والده مالكا على السامر وهنا انتهت هذه الرواية المنتشرة ونؤكد على حضراتكم مشاهدين الكرام أننا لم نقف على صحتها بل يغلب عليها الضعف والكذب والوضع ونذكرها لحضراتكم من باب إخباركم بما يقال عن قصة المسيح الدجال وفي الحلقة القادمة سنتحدث إن شاء الله عن السامري وفتنته في بني إسرائيل ولماذا لم يقتله نبي الله موسى والكثير من الأسرار التي لا توجد إلا في كتب العلم والنقوش الأثرية القديمة هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته